Σήμερα, είναι μια καλή ημέρα για την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ευρώπη και ολόκληρη τη Μεσόγειο. Αθήνα και Ρώμη καθόρισαν τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, στα νερά που ενώνουν τις δύο γειτονικές μας χώρες, έροντας έτσι, με γόνιμο τρόπο, μια κρεμότητα 40 ετών. Η συμφωνία ανταποκρίνεται πλήρω στου κανόνες του Ιεθνούς Δικαίου, αλλά και τη Σύμβαση των ΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Περιγράφει την έκταση των θαλασσιών περιοχών που αξιοποιούνται. Και βεβαίω αναγνωρίζει κυριαρχικά δικαιώματα σε όλα τα εδάφη, χερσαία και νησιωτικά. Πρόκειται για υπόδειγμα συνεργασία και σχέσεων καλή γειτονία. Και για μια καθοριστική συμβολή στην ειρήνη και στη σταθερότητα στην περιοχή μα. Ελλάδα και Ιταλία απέδειξαν σήμερα πω δύο γείτονε μπορούν να μετατρέπουν τη θάλασσα που του περιβάλλει σε ήρεμα νερά πρόοδου και ανάπτυξη. Εύχομαι ανάλογες συμφωνίες να υπάρξουν και μεταξύ άλλων χωρών της περιοχής.